Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας μία προσωπική και ειλικρινή συγνώμη από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν επί πολλέ ώρες μένοντας εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Υπάρχουν σαφέστατες ευθύνε στον παραχωρησιούχο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτή την τελευταία χιονοθιέλα. Αυτές θα διαρευνηθούν πλήρως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και τους όρους που περιλαμβάνονται στις σχετικές συνβάσεις με το δημόσιο. Οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι διαχειρίζονται όχι με ευκαταφρόνητο κέρδος κρίσιμες υποδομές, έχουν υποχρεώσεις. Με πρώτη να μπορούν να κρατούν το δρόμο ευθύνη τους ανοιχτό. Αυτό έγινε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Δυστυχώς, όμως, δεν έγινε στην Εθνική Οδό. Γι' αυτό και η απόφαση να δοθούν άμεσα 2.000 ευρώ στους οδηγούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν εκεί. Και όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υποδομών, αποζημίωση θα υπάρξει και για όσους ταξίδεψαν με την Τενοσέ και ταλαιπωρήθηκαν άδικα. Σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που η Πολιτεία ενεργοποιείται για να ανακουφιστούν με αυτή τη διαδικασία συμπολίτες μας οι οποίοι επέστησαν βλάβη. Και θυμίζω επίσης ότι με νόμο αυτής της κυβέρνησης έχει προσθεθεί πλέον στις συμβάσεις παραχώρησης και η πρόβλεψη αποζημίωσης. Και αυτό, και το τονίζω αυτό, ανεξάρτητα από τις όποιες ιδιωτικές απαιτήσει μπορεί να γυρθούν ή από τις ενέργειες που θα ακολουθήσει το δημόσιο στο θέμα αυτό. Προβλήματα όμως, ας είμαστε ειλικρινεί, δεν υπήρξαν μόνο στην Αττική Οδό. Υπήρξαν και σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Και είναι σαφές ότι και εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά και πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και να αναπροσαρμόσουμε τους σχεδιασμούς μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ανήκει σε όλα τα στελέχη της Πολιτείας, αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις, που έδωσαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν οδηγούς, να μην κινδυνέψουν ζωές. Ήταν μια τιτάνια προσπάθεια σε εξαιρετικά αντίξιες συνθήκες να ευχαριστήσω και τους υγειονομικούς μας, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς παρά την πρωτοφανή χιονόπτωση, δεν σημειώθηκαν δυσλειτουργίες στο σύστημα υγείας. Να ευχαριστήσω επίσης και τους εργαζόμενους των ΔΔΕ για τη δική τους προσπάθεια. Κάθε δέντρο που κόβει μια γραμμή μέσης τάσης ρεύματο είναι μια ξεχωριστή πρόκληση, ειδικά όταν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παλέψουν με μισόμετρο χιόνι και για τις ελάχιστες περιοχές που ακόμα δεν έχουν ηλεκτρικό, ζητώ την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό πήραμε τα μαθήματα της ΜΥΔΙΑΣ και καταφέραμε και αποκαταστήσαμε την ηλεκτροδότηση σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι αλήθεια πως οι υποδομές μιας μεσογειακής χώρας δεν είναι πάντα προσαρμοσμένες σε συνθήκε έντονων χιονοπτώσεων, αν και παντού στον κόσμο το πολύ χιόνι φέρνει μεγάλα προβλήματα. Είναι εξίσου όμως αλήθεια πως ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι ακόμα στο σημείο ετοιμότητας που απαιτούν φαινόμενα τόσο μεγάλη ένταση. Και αυτό αφορά πρωτίστως τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων κράτος αυτοδιοίκησης περιφέρειας, δήμων και ιδιωτών. Είναι ξεκάθαρο και αν πρέπει να αντλήσουμε ένα μάθημα από τη μη επιτυχημένη διαχείριση αυτής της χιονοθύελας, είναι το γεγονός ότι σε συνθήκες κρίσεων τα κέντρα, οι προϊστάμενοι όλων αυτών των δομών, πρέπει να βρίσκονται μαζί, να αποφασίζουν και να δρουν αμέσως από κοινού. Και θα ακολουθήσουν άμεσα αλλαγές σε αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να έχουμε επιτροπές διαχείρισης κρίσεων που θα φέρνουν όλους τους εμπλεκόμενους με πολύ σαφή και ξεκάθαρα πρωτόκολλα, στον ίδιο χώρο, ώστε να μην παραιτερούνται φαινόμενα ασυνοησίας, καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων, αλλά και ενίοτε αποποίηση ευθυνών. Με πράγματι, μέσα σε 30 μήνες δύσκολα λύνονται προβλήματα δεκαετιών και πολύ περισσότερο όταν συνδυάζονται με αλεπάλλες και ταυτόχρονε προκλήσεις σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Όμως θα το ξαναπώ, έχουμε βάλει τον πύχη των προσδοκιών ψηλά και η σύγκριση δεν μπορεί να γίνεται με τις αδυναμίες του χθες. Γίνεται με τις ανάγκες του σήμερα. Αντιλαμβάνομαι πάντα τις αιτιολογίες. Ναι, είχαμε μια πρωτοφανή χιονόπτωση. Ναι, το χιόνι μπορεί να ήρθε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι είχαν προβλέψει οι μετρολόγοι. Όμως δεν πρόκειται, δεν πρόκειται αυτό να το επικαλευτώ ω δικαιολογία. Υπήρξαν αστοχίες για ανεπάρκειες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Και για όλους αυτούς τους λόγους, δημιουργήσαμε το νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Εγώ θα ξεκολουθώ να στηρίζω αυτήν την επιλογή, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δομές και τις δυνατότητές του και φροντίζοντας η λειτουργία του Υπουργείου να γίνει αποτελεσματικότερη με την καλύτερη συνεργασία όλων των άλλων Υπουργείων.